ale rybky. a ma hračka a, a, a, a, a aké má veľké ústa takto no a ochotasie mm -hmm. tak tak mm tak -hmm. no a už potom nebol by sme, že no, no. Tánk tá, no. tak Dobre, tam nepojdem. Tam nepojdem. môžem Tam môžem? Tam je zrávok, a tu to, to, to je zrávok. Dobre. A ešte čo tam je? Ešte veľká? a ešte tam sú aj veľké chlopotnice. No? No. No ale tam je veľká korytnačka. No a korytnačka ja mi je urobím. Korytnačky sú dobre. A tam? Aaaa... Je! Nechod tam. Nie. Skoro si tam išiel, skoru ťa svapal. Idem vyskúšať. Pozrám sa tam.